Tak tohle v České republice nemáme. Bohužel, ale celosvětově tvoří plocha moří a oceánů přibližně 70% zemského povrchu. A všude se na ní tvoří vlny. Je to obří zásobárna energie. Kdybychom ji dokázali přetvořit na elektrickou energii, stačila by na pokrytí celosvětové spotřeby. Zatím jde ale spíše o sen než o realitu. Proč tomu ale tak je? Zatím jsme nenalezli dostatečně dobrý způsob, jak tuto energii efektivně využívat. Problémem je, že voda v oceánech nevytváří jednolitou masu, pohybující se horizontálně. Jedná se zejména o soustavu menších, především vertikálních pohybů. No a to je problém pro spolehlivou práci turbíny, která dokáže nejefektivněji převádět pohybovou energii na elektřinu. Ve světě už existují různé způsoby, jak využívat energii vln. Některé jsou úspěšnější, některé méně. Pojďme si představit ty nejznámější. Zajímavé je řešení, kdy je ve válci stoupající a klesající vlnou vytlačován vzduch skrze vzduchovou turbínu. Další možností je obří plovoucí potrubí, tvořené jednotlivými články. V články jsou spojeny klouby, které jsou ohýbány vlnami. Tento pohyb pohání pumpy uvnitř kloubů, které natlakují kapalinu a roztáčí turbínu. Další zařízení vypadá v podstatě jako velká plovoucí nádoba, do které přetéká voda, která poté odtéká a roztáčí tím turbínu. Speciálním příkladem jsou i velké plovoucí boje, které se pohupují na hladině v rytmu vln. Existuje ještě mnoho dalších zařízení, která se snaží využívat energie vln. Neexistují zatím zařízení, která by turbínu uvnitř dokázala roztočit dostatečně rychle a rovnoměrně, aby vyráběla přiměřeně levnou elektřinu. Ostatní zařízení, většinou ukotvená k mořskému dnu a pohupující se po hladině, mají také značné problémy. Jak zařízení na hladině, tak i ta podní jsou bohužel enormně drahé. Cokoliv, co má fungovat na moři, musí odolávat slané vodě, písku, znečištění a bouřlivým mořským podmínkám je pak nutné platit obří částky za jeho údržbu. A proto dnes bohužel neexistuje způsob, jak efektivně a hlavně ekonomicky využívat energie vln. Náklady jsou jednou z hlavních překážek. Nelze také přesně určit, jakou část potřeby elektřiny energie vln pokrývá. I přes všechna negativa se jedná o obnovitelný zdroj energie, který nelze nechat bez využití. Až vymyslíme dostatečně efektivní a spolehlivé zařízení, mohou se v oblasti výroby elektrické energie dít divy. A proč to vůbec řešit, když je Česká republika vnitrozemským státem, který nemá přístup k tomuto zdroji energie? I vy můžete v budoucnu přispět například tím, že budete vymýšlet vhodná inženýrská řešení a inovace, které mohou přímorské státy využít. Stačí se naladit na tu správnou vlnu.